obzorju bila cesta, kjer se razhajajo poti. Še danes ne vedjame, da me zapustila si in odšla za pa v grlu ne duši. Sanjam, da o meni si vsa Z tebi mi vse eno, mi hladen vedel govorim. Danes se jo bi okanil in po hlibi o Zdaj, želim si tvoj objed, oh, yeah. objed. Oh, yeah. Zdaj, želim si tvoj objed. Oh, yeah.